وسؤال اخر هل الذبح قبل دخول الانسان الى سلته او منزله الجديد على الباب وتلطيخ الباب بالدم من التفاؤل والخير ام هو من التساؤم علما انني اقصد بذلك دفع الشر والشياطين عن هذا المنزل واعترافا شكر الله وشكر نعمه هذا من امر الجاهليه كان اهل الجاهليه يذبحون عند نزول منزل يذبحون على عند على الباب او عند الشيشان هذا الجدران. وعند الآثار يقول هذا لدفع الجن وشر الجن ويدعونها للجن يتقربون إليهم حتى يدفعوا شرهم بزعمه هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله هذا لا يجوز هذا منكر هذا لا يجوز أبداً بل هو منكر ومن أعمال الجاهلية نعوذ بالله وقد وقد روي عنهم أنه نهى عن ذبائح الجن المقصود أن هذا من الذبح لغير الله والله يقول جل وعلا فصل بربك وانحر ويقول قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي وما حجابي وما لله ربنا لا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من نبح لغير الله وهذا الذي يذبح للابواب وان كان قصد الذبح وجه الله لكنه وسيله الى الشرك وعاده من جاهليه يحييها فلا يزول هذا اما اذا جمع قراباته وجيرانه بعدما ينزل يجمعهم على طعام يشكر الله على ما انا من سفن البيت الذي استأجره او اشتراه او هذا لا باس جمعهم يعني على ذبيحه او اقل او اكثر جيرانه وقراباته شكرا لله فلا باس نعم سماها عيد ما سماها عيد هذا مجرد شكر لله على نعم سمعي ان الله يخلى المنزل نعم المعروف ولا ما في الا عيد النحر والاضحى هل يعني عيد النحر وعيد الفطر هل يعني المسلمين؟ ما في عياد نعم نزاله هل تسمى النزاله؟ هل المعروف ولا عنه وربح هذا لا